Kulma. Rentoutus hetki. Hmm. Mitä meillä on seuraavaksi? Ei, ei, ei, joo, meillä on rentoutushetki. Tänään on ollut kiva päivä, mutta nyt on aika rauhoittua. Voit tehdä tämän rentoutuksen, kun jokin harmittaa. Tai olo on levoton. Tai haluat ottaa hetken ihan rennosti. Rentoutukseen tarvitaan hiljainen, rauhallinen tila. Voit sulkea silmäsi, jos haluat. Kuuntele ohjeita ja ota mukava asento. Rentoutuksesta tulee mukava rento-olo. Tule mukaan rentoutukseen. Voit ottaa pehmolelun tai painokärmeen kaveriksi. kaveriksesi. Voit joko istua tai maata patian päällä. Voit myös laittaa viltin päällesi. Ota mukava asento. Kas näin? Äh, onpa mukavan lämmin pesä. Laita kädet rennosti syliin tai vartalon viereen. Kurkota käsillä kohti kattoa sormet pitkinä ja venytä jalkoja niin pitkälle, että tunnet jaloissa ja käsissä venytyksen. Päästä nyt jalat ja kädet ihan rennoksi. Venytä jalat ja kädet vielä uudestaan pitkällä ja päästä ihan rennoksi. Nyt on mukavan rentoutunut olo. Nyt voit sulkea silmät, mutta kuuntele tarkasti. Pian kuulet musiikkia. Kuvittele itsesi mukavaan ja turvalliseen paikkaan. Voit rauhallisesti silitellä pehmoleluaslissasi. Hengitä keuhkot täyteen ilmaa ja puhalla hitaasti sun kautta ulos. Ja uudestaan, nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Voit tuntea, kun vatsa nousee ja laskee. Jatka rauhallista hengitystä samaan tapaan. Hyvä. Voit miettiä, mikä on ollut tänään aivan erityisen kivaa. Mikä saisinut tänään iloiseksi? Mikä nauratti? Voit alkaa liikutella rauhallisesti varpaitasi ja sormiasi. Pidä vielä silmät kiinni. Voit rauhallisesti ravistella jalkojasi ja käsiäsi. voit avata silmät. Olipa kiva. Rentaudutko sinä?